Pátou etapu letošní afrika Eco Race 2022 si zde někdo bude hodně dlouho pamatovat. Včera byl dlouhý den. <laughs> Vyjel jsem prakticky v pohodě, jelo se z bivaku, nevím, jakou leváta. devátá. Etapa byla rychlá, hodně rychlá. Tvrdý terén, takže jelo to opravdu svižně. Potom vlastně po tankovajce jsem pokračoval dál a najednou na 20, 270. asi třetím kilometru konec, motor se zastavil. Možná to mělo souvislost nějak s tím olejem, jak jsme řešili, no, ta, takže, takže se to tam prostě rozbilo a zůstal jsem stát na místě, to už nešlo s tím nic jiného udělat. Vlastně abych mohl pokračovat v závodě, tak jsem musel počkat na Bale, který to prostě naloží a odvezou mě s ní vlastně dobyvaku. Čekal jsem tam něco přes pět hodin, byla to pláň, prostě, že nikde žádný strom, nic, takže prostě na tom sluníčku, jestli bylo, já nevím, přes 40 stupňů, určitě. My jsme měli vzdálený přístup a víme, že to bylo 42, 43, i velká 45 stupňů C. To je to byla teplota teda. Takže samozřejmě jsem se snažil uh, schovat do stínu ty čtyřkolky, jsem si tam leh na zem, přikryl jsem se tou uh, izotermickou folí, aby jsem se nepřehrál, ale vždycky, když jeli, Vlastně kolem další soutěžící, třeba autě nebo organizátor tam jel, tak vlastně se u mě taky zastavil, a, a dal mi vodu, zeptal se, jestli nic nepotřebuji jiného říkám, ne, no, musím počkat, tak už jsem měl nějaký zhruba čas na půl šestou, že by se tam měli objevit a takhle to vyšlo. Dnes je volný den, to znamená, na daky se pracuje, mění se kompletně celý motor, což pravidla povolují, co dál, jaký je plán? No, tak důležitý jedu je do toho cíle, ne? do Dakaru, <laughs> takže vyměníme motor, a teď nás bude čekat Mauretanie, Senegal, takže tam taky rychlí už možná úseky nebudou, nevím, uvidíme, ještě jsem tam nejel. Budu dělat všechno pro to, aby se dostalo cíle.